...nedladdning av musik och film, men en misstänks för brott... Går Ja, USAs regering hotade Sverige med handelssanktioner om inte fildelningssajter som The Pirate Bay stoppades. Olaglig nedladdning av film och musik från nätet har länge stört för mäktiga organisationer... Motion picture Studios lost an estimated 6.1. Billion dollars to piracy. Vitahuset pressade den svenska regeringen att ingripa. We applaud the Swedish authorities for doing that. This is an important site for us to get stopped. I fredags var det polisens hemsida som attackerades. Sent igår kväll var det regeringens tur. Mot grundarna av fildelningssajten Pirate Bay. Idag möter de media... Vad skulle en fällande dom i fler instanser kunna leda till vad gäller Pirate Bay? Det är ingenting. Vad, vad ska de göra åt saken? De har med att ta ner sajten en gång. De får gärna komma och misslyckas fler gånger. Det är inte Pirate Bay som är i någon rättegång i morgon, utan det handlar mer om att vi som på något sätt är, har någon anknytning till Pirate Bay ska in i en politisk rättegång, helt enkelt. Det handlar egentligen inte om juridik i morgon, utan det handlar om, om politik i första hand. Ungefär hälften av all bitaren trafik koordineras av Pirate Bay på ett eller annat sätt och det är extrema trafikmängder. Mellan 22 och 25 miljoner användare just, just nu exakt. Användare alltså definieras som en, en pågående upp- eller nedladdning. Frågan är fri. Ja, varsågod. Var är Fredrik? Var är Fredrik är frågan. Det vet man inte. Han är stöd av men han är väl antagligen bakom. Fört med frågan. Var är Fredrik? Och jag sitter där, äh, äh, Ja... Fredrik brukar ut och festa. Det var liksom mitt svar. Jag vill inte ljuga och säga liksom att jag vet vart han är och jag kan inte berätta liksom. Jag försökte få tag på Fredrik hela dagen igår. Och då ringer honom ett par gånger. Och sen svarar han till slut. Och så säger han Vet du vart jag är? Va? Nej. Jag är på Arlanda i terminalen. Bara Va? jaha vadå? Jag sticker nu. Va? klarar han. dåligt att han har köpt biljett på fyllan till Kuala Lumpur, Malaysia. Såklart, det är ett namn som klingar så jävla bra också han ska berätta om en escape plan. Och han tänkte att han skulle sticka dit och sen sticka iväg med sin flickvän från Laos. Typ sticka hem till henne och bo hos henne och bara skita i allt. Bara hålla sig undan tills det inte är några jävla krav på någon väg innifrån. Så... Och sen bara skickade han på sms typ jag trodde det är Säpo. Planet är trasigt. Okej. Okay. Vart är du nu då? Jag är på väg till hotellet. Okej. Okay. Och bara, Stort intresse från hela världen idag –när fildelningsrättegången startade i Stockholms Skadsted. Jo, spel också har jag. Spel, inte musik, nej. Men det är vi, det är vi som har det största skadeståndsspråket. Jag företräder då några av de stora filmbolagen i Hollywood, och det är eh, Warner Brothers, Columbia, 20th Century Fox och en GM. Vi har ju begärt då en summa på 93 miljoner, och det kan ju tycka som en svindlande stort belopp. Alltså det, och då ska man ju tänka på att det är verkligen en indikation på hur mycket, hur omfattande den här verksamheten är. För det här är fem verk under sex månader. Pink Panther, Syriana, det är en Harry Potter-film. Prison Break och Walk the Line. Det finns inga tveksamheter i vad de har gjort. De har bedrivit en kommersiell verksamhet. De har ju tjänat pengar på detta. Och då är straffvärdet för, för den typen av gärningar det är fängelse. Det är liksom inte böter. Fredrik Un ska börja berätta själv så långt det går. Ja. Och sen kanske åklagaren får ta över. Ja. Är det acceptabelt för åklagaren? Ja, absolut. Varsågod då Fredrik, nej. Ja, jag tänkte bara börja berätta att jag ett långt intresse för datorer och teknik och framförallt internet och nätverk. Och att jag... Jag... jag Kommer av mig totalt. Ja, du kommer av det lite grann. Ja, du är. långt intresse för ja, okay. teknik. Och att det är därför jag har kommit in i Parapetbay mm. på grund av mitt intresse för tekniken. Jag tycker det är väldigt kul att eh, jobba med tekniken. Eh, och För mig är Pirate Bay en teknisk utmaning. Att eh, driva en så här på stor site att driva en så här på stor tracker med den tekniska biten. Att få leka med datorer som jag annars aldrig skulle ha råd privat att leka med. Jag tänkte börja med att fråga dig det står ju alldeles väldigt mycket i pressen om att du beskriver det som ett data för ny. Hur skulle du själv beskriva din kompetens? Ja, jag besitter ju en viss teknisk kompetens, ja. En viss. Vad betyder det om du skulle jämföra med andra? Ja, jag vet inte om det här är riktigt rätt, rätt tid och plats och medium för att posta mitt CV på. Liksom. Men nu frågar jag ju dig bara. Du kan ju svara snällt då? Ja, jag, jag undviker att gå in på den frågan. Den känns för, för rent värderingsmässig. –Den känns för... –Rent värderingsmässig. –Är den värderingsmässig? –Den är väldigt, väldigt svår att svara på. Hur lärde du känna Fredrik och Gottfried? Det kommer jag faktiskt inte ihåg hur det var från första början. Men det utgår ifrån från att det var på något chattrum, på internet, något forum. När ja. träffades ni första gången? IRL? Vi använder inte uttrycket IRL, Nej, vi använder AFK, men det är AFK, men, eh, en annan sak. Men eh, det kan jag faktiskt inte komma ihåg heller. Vad lärde du känna i IRL, var det så? In real life. Okay. Vi gillar inte riktigt uttrycket, vi använder AFK som betyder away from keyboard. Vi tycker att det är på riktigt okay. minst. Så här ser nu. Är du inne i Pirate Base? Ja. Yep. Allra heligaste nu? Ja. Här har du några av dem som på Är det folk som är inne och jobbar just nu? Ja, precis. Var sitter de någonstans? Är det i Sverige eller vad är det? Um, jag har USA, det är USA. USA eller England. England. Mm, Finland tror jag. Första trackor som tar hand om 50% av uttalen en koordinering. Som sagt, inte så många böngar men krampfulla och välkomnande. Ja, mest långtråkigt hittills. Jag tror att återan strategi är att eh, ljuga så mycket som möjligt på så tråkigt sätt som möjligt. Att den helt enkelt somnar under förhandlingen och inte är fysiskt kapabel till att försvara sig. De här som säger att ni har tjänat massa pengar på att, att eh, illegalt material Jag har att tjänat en massa pengar, men så har det kostat en massa pengar att driva sajten också. Hej! Okej, okay, men vi, vi springer ner till en helt enkelt. Men jag tycker vi går att äta Okej, okay. inte vegetariskt. Alltså, alltså administrerad. du sajten vi håller på att pratar om. sitter. Alltså. Mm. Ännu roligare var ju vad som, vad, som, vad, vad som sitter i min laptop. Den är en piratkopierad Depeche Mode-skiva. Fem minuter på den Ja, det är fan faller i kanske osannolikt konstant, konstant blandar ihop megabit och megabyte. Ja. Jag vet inte. När man är till lagring, då är det lätt med att man är i byte. När man är i hastighet, med att man är i bit generellt sett. Det började egentligen med att Gottfried hade en sajt som hette America's Dumbest Soldiers som är ungefär så att Man får rata 1 till 10. Och så alltså var det amerikanska soldater som dog i det första Irakkriget. Och så alltså fick man rata hur dumma de var, tack vare att de hade dött på olika dumma sätt. Och den var ju varken uppskattad av USAs regering eller någon annan. Så jag hade ju en över, så jag letade honom ha den hos mig. Och den var från British Telecom. Och någon från amerikanska utrikesdepartementet hade ringt chefen på British Telecom. Som i sin tur hade ringt chefen på den operatören i Sverige där jag jobbade var Som i sin tur ringde mig. Så i rakt nedstigande läget från USAs regering fick vi order om att ta botten. Och vi höll på att bråka jättelänge innan vi tog botten. Och hävdade att det var yttrandefrihet och parodi och typ alla de här lagarna. Men till slut så tog vi bort den när det blev alldeles för mycket. Och, eh, ungefär två månader senare så behövde Gottfried eh, mer bambre åt Pirate Bay. och Då hade jag ju fortfarande den linan tillgänglig och då stoppade vi upp Pirate Bay där. Det är därför förhör med tilltalade Peter Sund och det förhöret påbörjas av åklagaren som frågar. Stämmer det att i det skåp där PartBase-datorer tog i slag? Där fanns en dator som tillhörde dig. Jag köpte en dator som jag gav till Piratbyrån. Ja. Och vad är Piratbyrån för någonting? Det är en löst sammansatt organisation som diskuterar internet. Diskuteras upphovsrätt, fildelning på Piratbyrån hemsida? Det stämmer nog och är kritisk till upphovsrätten som utformningen som den är idag. Det vet jag inte riktigt om man kan säga faktiskt. Nej. Det är nog olika för alla individer i gruppen. Vad är du för uppfattning? Det är en svår sak att svara på egentligen. Det är nog... Jag tycker att den kan vara problematisk kanske. På vilket sätt då? Ja, att vi måste vara här idag till exempel visar ju på att det är ett problem. Med, så tror jag inte på att det skulle finnas någon form av, av idé hos vanliga ungdomar om att upphovsrätt skulle vara fel. Eller så. Det, det, det, det tror jag är en myt och den har, den har liksom de här, den här kopimistsekten varit väldigt duktiga på att marknadsföra. Vi har egentligen inga efterföljeslagare, däremot så finns en liten här... liten me som följer <hör> oh, <hör> uppstod ju sommaren 2003. Det var precis samtidigt som skivindustrin åtalade Napster i USA. Läkemedelsindustrin åtalade sydafrikanska staten för att ha kopierat hiv eh, medicin Namnet var ju givet, liksom. namnet Piratbyrån. Det, det handlade ju inte så mycket om att vi var eh, lagda åt piratromantik med så här, eh, lapp för ögat och sånt. Den har vi aldrig gillat så mycket men, men när det ändå fanns redan Antipiratbyrån så ville vi visa att vi var, det är vi som är eh, de aktiv, den aktiva parten i den här konflikten. Antipiratbyrån är den reaktiva parten vi har Det så vi har fått ett tips om att du säljer kopiera in. vänta, vet inte. Jag vet inte sänder du då. Då då blir det komplicerat utan saker, då behöver alla ja, för det. det är de har gjort de här personerna bakom, de har ju byggt en här fast som bygger på att man förmår andra begå brott. Och sen har man kring det byggt upp en, en industri med, med annonsering annonseringar på och så vidare så man är in intäkter som, som man lever bra av. Eh, du förväringen sitter runt kan jag säga. Jag, tror vi gör Jag måste få stänga dörren. Ja, i så fall får du följa med ut igen. Om man tittar på en undersökning av varför folk fildelar så gör de ju inte för att de vill bli del någon gemenskap eller stöd pirater som piraterörelsen. Utan det är två skäl. Det är enkelt och gratis. Så finns det en liten klick som gör det här eh, av det man säger var yttrandefrihetsskäl och så vidare. Vi har alltid haft en policy att sajten, sajten är en helt tom sida som skapas av användarna själva. Och vi lägger oss inte i vad som finns, finns på den. Nej. Det vill säga yttrandefrihet? Ja, jag skulle snarare betrakta det som från ett rent tekniskt perspektiv att det är en ren förmedlingstjänst. Förmedlingstjänst? Ja. För kommunikation? Ja. Jag bryr mig verkligen inte om ideologin bakom piratkopiering eller upphovsrätt eller någonting. eller politiken. Jag gör det här för att det är jävligt kul att driva en stor sajt. Vad är det viktiga Pirate gör? Det demokratiserar väldigt mycket och det skapar en bra förutsättning för yttrandefrihet. Vad har det med det upphovsrättsligt skyddade materialet att göra? Det som Pirate gör är att helt enkelt göra det möjligt för en enskild individ att dela med sig av material. Även om det är upphovsrättsskyddat? Ja, det är en tråkig följdproblem följd av det. Det tycker jag man måste diskutera. Vad hoppas du på? Jag hoppas på att vi inte har ett totalt övervakat nät som är begränsat. Och det är väl den största frågan just nu. Upphållsrättsindustrin gräver en grav för internet. De tar inte hänsyn till samhällsnyttan av ett fritt nät. Det är det stora problemet att det är, det är gamla människor som sitter och styr bolagen som vet hur man tjänar pengar för och inte vill förändra sig. Liksom. De är rädda för förändring. De är lite som amishfolket folket liksom. De vill inte ha elektricitet. De vet hur man gör saker utan dem. Du har Germanic, kallas det som Den som laddar ner en film, tror du att han sen går och köper samma film? Att han ska gå och köpa. Ja, eller på något annat sätt. Det det mycket möjligt. Och det beror på kanske kvaliteten. Om han blir väldigt <coughs> intresserad och vill ha en jättebra kvalitet. Om man har ett dvd som har extra material i. Det, det, är väl det, det gäller att öka värdet av de produkter man säljer. Så att det funkar som marknadsföring i så fall. Om man ska lyckas anpassa sina affärsmodeller till den nya världen. Tack så mycket. Jag vill först ha det sagt att anledningen till att jag är inne till din institution. Och ställer de här frågorna. Det var att vi inte kunde och fram ett komplett CV på dig. Och du har upptäckt dig vara professor här i trätten och då på institutionen svarar man att du är tillfällig gästprofessor. Och det är alltså bakgrunden. Till Vet du hur man använder Google? För, ja, och det, Nej, men, ja. Då kan man hitta en CV väldigt tror, enkelt på mig. Jag tror vi hade lämnat den frågan. Nej men jag trodde också. Men, ja men nu, då är okay. vi överens om det. Bra. Då har vi lämnat den frågan, tack Herr Oskar. <laughs> tack. När du fick den här tjänsten, Fanns det några konkurrenter till den tjänsten? Jag trodde vi hade lämnat den här frågan, herr ordförande. Jag vill. Det, det är en fråga jag vill ha svar på. Har du letat att svara på frågan? Det har jag ingen aning. Jag blev ombedd och kom dit. Jag gick igenom... Nu har jag vi tillbaka igen på det här. Exakt igenom samma urvalsmetod som varje professor på KTH. Alla mina skrivelser fick lämnas in. Vi hade tre professor, två internationella experter på det här som bedömde att jag var en sån person som skulle ha det här tjänst. Tack så mycket. Du ska gå fort om du bara svarar på frågorna. Hur långt kan man gå? Man har ingen aningspunkt Man är angelägen på personliga frågor. Här är KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, professor Roger Wallace. Jag tycker det är sjukt att, att attackera den akademiska världen så här. Men det är inte första gången, för jag har hört talas om otrolig historier i USA- hur professorer som har sagt någonting som indikerar att filen kunde vara positiv- för branschens utveckling har verkligen jagats med piskan. Så det är, det är trist att de här amerikanska metoderna kommer till Sverige nu, tycker jag. En sista fråga dock från domstolen och det är om ni begär någon ersättning för att ni har inställt det här idag. Ja, ni får gärna skicka lite blommor till min hustru. Ja, tyvärr eh, tror jag inte tingsrätt domstolens budget tillåter det. It's now two or three days since uh, the court appearance. Um, and I'm starting to look through all the blogs around the world, and I'm looking here at the US now, torrent-free, pirate Bay's witness overwhelmed with flowers, and, and an awful lot of very kind people who wrote, just saying, at last somebody from the older generation, I mean, I'm an old man, who seems to understand the way we think. I also make the point here that as a composer, which I am, I mean, a song I wrote bought our first house. I support copyright, but only if copyright really has a function of uh, encouraging creativity, you know, an economic uh, incitement or an incentive to create, not the way copyright's developing now as a huge control mechanism for people who sit on large swathes of um, rights. <laughs> En polisman som jobbat med brottsutredningen kring Fildelaysighten Pirate Bay fick jobb på ett av världens största film- och musikbolag bara veckor efter att förundersökningen avslutats. I ett mejl från Warner Brothers Entertainment säger man bland annat att de uppgifter som förekommit i media om en förmodad intressekonflikt är ren spekulation. Samtidigt köpte ett hus i, I Augusti i augusti efter han fick veta att han fått jobbet. Jag blev väldigt fäst när ni inte inledde en förundersökning vad han sysslat med. Ni står ju här nu och du säger saker som att inte ja, om. Det enklaste och bästa är att ni plockar fram det man kan har och lämnar in det polisen. Jag gjorde det, men de var ner det tittade inte tyckte att det inte var speciellt intressant att utreda. Ja, då, det kan inte, jag, kan inte jag göra det. Okay. En inkomst som man beklagerar under året i fråga som är övriga den vanliga polislön är... är in kapital på 890 000. Uh -huh. Alltså det är det roligt vi bara tillsaller och tillsaller så är det en dag som går. <skratt> Jag tror elen har gått på Piper igen. Men, ja. Men, Men eh, varför andra automatsäkringen? man använder inte automatsäkring. Där de sitter på ellisterna. När automatsäkringen gått typ fem gånger så funkar den helt säkert lite lägre. Då måste man byta ut dem. då måste man bryta all <skratt> ström. Mina laptop ska bara sönder, så jag, jag hinner aldrig i på dem. Uh, en spelade jag gin och tonic i, en spelade jag öl i och en trillade jag över. Och spräckte skärmen på. Uh, finns det velar också här? Ja, bambuser Gör de inte det? Ki får för bela 0. Ki S kod och bambuse. –Vad för helvete, det här är mer. Det är mer. Det jag har absurdens. Jag har inte nettat på hela dagen. Om vi tar då sidan 24 så har du fått ett mejl som du skickar vidare då till Gottfrid och till Peter Sunde. Varför skickar du det här vidare? Det gör jag inte. Allting som innehåller DMCA med stora bokstäver skickas automatiskt vidare till Gottfrid och Peter. Det är en massa förkortningar som jag har i mitt filter som ska skickas vidare. Vem är det som har programmerat in de här förkortningarna? Jag. Det har du gjort. Och varför har du gjort det? Därför att det kom en massa spam. Och på vilket sätt skulle du betrakta ett, ett mejl som heter Copyright Claim då till exempel som ett spam? Ett spam med mejl som någon har skickat till mig som jag inte har beställt eller är aktiv mottagare av. Vi hörde av Fredrik Nej. att så fort det kom ett mejl från någon som företräder rättighetshavare så gick det automatiskt från hans dator till din. Är det riktigt? Eftersom ingen verkar kapabel till att göra vad vi har sagt, nämligen kontakta användare som lägger upp materialet, så, så, har de, så har de klagomålen kommit att antingen ignoreras eller besvaras med mer eller mindre välvalda formuleringar. Varför gick det till dig att svara på det jag uttrycker mig bra i skrift, till skillnad från till exempel Fredrik. Men en sån här förfrågan, den föranledde ingenting annat än hån och kodlöj. Ja, de, de första ungefär hundra gångerna de kom in så föranledde det. Nej, du ska kontakta den som har lagt upp filen istället för oss. Och de nästa hundra gångerna? Då börjar vi läsa. crq Kubolaget eh, var väl ett webbhotell, Ja, det var helt nystartat och Men... i uppstarten. Antecknar jag rätt att eh, åklagaren sa 195 servrar i beslag- varav 11 tillhörde The Pirate Bay. 11 eller 13, jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Så här kan det verkligen inte få gå till. Det är ett riktigt rättsövergrepp. De ger sig på ett företag som inte har något. Något med TheParritPay att göra, och TheParritPay inte stod. Bara, bara för att delägarna har, har varit, varit, varit med och hjälpt till med TheParritPay på den hobbybasis. Tack vare Raiden så fick PHQ väldigt stor uppmärksamhet och alla visste att vi aldrig lämnade ut något till polisen. Till exempel hela kunddatabasen var krypterad. Polisen besvagt alla servrar i hela serverhallen och de fick aldrig ut någon kundinformation. När Pirate Bay togs ner efter beslaget, ja. då hade ni väl inga servrar kvar? December. Ni var uppe igen efter tre dagar. Hur fick ni servrar? Vi lisade servrar av ett företagsbindet Enforce i Holland, som är ett co-location-företag. Cool Hur mottogs det? Med jubel. Jag kan bli glädje idag med att är Pirate Bay och igen. In your face, on Jag kommer sex. Ni har ni varit mot, i alla fall mot mig hela tiden. Jag får brev hem från era advokater, så han oskar och sånt där det står att svensk lag kan inte skydda dig, amerikas lags långa arm ska komma och ta dig. Ni skickar privatdetektiv efter oss, jag har haft privatdetektiv ute utanför min hus två gånger. Nej, men du får tyvärr ta ansvaret för det, för det är din bransch. Du förstår att jag tänker. Kan vara <skratt> film. Nej, nah, det var musikbranschen. Men det här med musik och film är inte intressant för Pirpe, är, utan Pirpe är ett vanligt medium för att distribuera alla typer av filmer. Det blir så dumt, när folk här sitter och uttalar sig och säger Harry Face Uppgift är att sprida illegala filmer som bara handlar om musik. Är så här, okej, min värld är så här lite. Är det som ni förlorar på? Hela tiden? Om man ställt sig är bra med Och sen kan vi försöka komma på ett sätt att gå och låta artister känna mer pengar. Men vi tycker att det är bra med filledning, men vi tycker det. Och sen så, ja men vissa är alla som där. Nej, det gör vi änds skill inte överallt men en av oss. Men villar, den har ni att folk kan respektera på det syftet med eh, The Park Page så som du uppfattar det? Vi pratade aldrig om sådana där saker som syfte om det kan ha att eh, reformera någon, någon lagstiftning eller att det eh, kan ha att eh, någon är ilska mot några amerikaner eller vad det kan ha varit. Jag vet inte riktigt vad syftet från deras sida var. Nej. Men eh, från Fredriks sida, och det var ju med Fredrik jag hade att göra, mm, så var det mm. att det här skulle bli en stor sajt. Världens största sajt i sitt slag och syftet från min sida var att... bra. Världens största sajt, det gillar jag. Pipe Bay. och vem finansierar det? Vem som finansierar sidan? Till att börja med? Vi har haft annonser på vår sida som har dragit in pengar. Som vi har. Så du hade en kille som heter Lundström va? Som hjälpte till med pengar? Ja, vi vart sponsrade i början av ett företag som heter Rikstelekom. Och... och vad hade han för syfte? Han kanske såg det som eh, gratis reklam för hans företag. Carl Lundström är inte en intressant person. Mm. för Han står ju bakom flera av de här organisationerna på mm. högerkanten. Carl Lundström som du pratade om, han eh, har tydligen gett pengar. Men svara på frågan, är han, har han företrätt de här organisationerna? Nej, men jag, jag har otroligt jävla svårt för den här... Att alla ska se på oss som högerextremister. Liksom. Jag blir sjukt jävla sårad också banar du det. Min bror är ju dömd anarkist. Han har ju stått i tingsrätten själv och eh, fått försvara sig och sina tankar och sådär. Och vi har ju varit på VAMs dödslista båda två. Det känns jävligt konstigt att man ska bli anklagad för att man har startat VAM liksom. Och det är jävligt svårt. Jag kan inte stå för någon annans politik än min egen liksom. Och det... När man har lite inflytande på folk, att alltså folk lyssnar på vad man säger så. Då får man ju använda den positionen till att göra någonting bra också. När blev du talesman för Pirate Bay? Ja, det är ju ingen <coughs> officiell titel sådär, men det har väl varit mer en funktion som jag har fått. Ingen ville ta tag i den biten och då var det, tyckte väl jag att det var viktigt att prata om att Pirate Bay gjorde någonting viktigt. Och Eftersom ingen annan ville så blev det väl jag som, som gjorde det. Mm. Om du skulle beskriva Peter Sundes, eh, eh, hans roll under den tiden, hur skulle du beteckna det? Ja, han, han kom ju in någon gång under den tiden när vi, när vi behövde ett vad ska man kalla det, ansikte utåt. Vare sig jag eller Fredrik gör sig särskilt bra i möblerade rum. De. Innebär det att han hade inget med driften att göra? Nej, precis. Eller design av någonting att göra? Nej, precis. Finansiering? Nej. Ah, det är igen. Ja. Ah, du sa till mig att det var MSA. Men ja, fan, vad är skillnaden? Det är tolkar mm. nät. Det är typ så här. men jag är på IK. Nej, men du är på f Ja, men det var skillnaden. Men kom igen. Det var ju Moderna Museet. Men du är jättehög, du får inte huvudet. Ja, ja, du är, alltså, är jättehög. Jag är halv så kan jag prata ja. högt. Men du pratar så jävla högt. Jag blir död. <laughs> Han vill sprida sig i del eller? Varför har du dålig hörseln? Sex, drogen och industri. <laughs> sex? <laughs> jag har hört några sex-stories. <laughs> Vad kostar reklamplatsen. Nu frågar de specifika fem år gamla siffror igen. Mm. Inget jag kan svara på. Jag kan säkert leta upp lite exempel åt det. Om om du ger en dag, men jag, kan, mm. jag, kan inte, jag vågar inte ge några exakta siffror så här. 3 500 kronor i veckan, kan det vara en rimlig belopp. Ja, det låter inte rätt storleksordning i alla fall. Det är rätt storleksordning, det är det. Mm. Fanns det något avtal när det gäller hur, hur man skulle fördela intäkter från själva annonsförsäljningen? Det är Mellan... det, det, känner inte jag till alls. Känner du inte till? Nej. Nej. Jag är jävla trött. Vad fan är det? Det är fem och 8. Är du i kaska verkligen. Det känns som processen all over again. Kanske helt plötsligt vaknar upp en morgon när Gregor Samsa kan inte gå till jobbet för jag blir blivit en stor skalbagge. Han <laughs> ja. åker och åker till Sjövide. Så fort det här är... Det är en secret. Mm. Precis. thoughts in general about, about the case? Ah, it would be nice that it's finally over. Tomorrow it's just half the day and then it's just the closing arguments and then we're finished. How much money are they looking for? Uh, they want about 20 million euros in damages. But good luck finding that money <laughs> at me. I don't have that kind of money. If they knew that our entire office is a chatroom on IRC, they they wouldn't believe it. And they don't, because they have been asking a question about contracts, about companies, about stuff. Yeah, we tried to get organized, but we failed every single time. I don't think they even can grasp the idea of an organization that doesn't have any boss. People have no idea how small we are. We asked a couple of guys in a chat room. <laughs> Vinnningen av verksamheten inte understiger 1,2 miljoner. Och då har jag räknat jättelågt. Svartomvärg uppgav i sitt förhör att priset per vecka för en annons på Park Bay var 3 500 guld. Utlåtandet från SKL visar ju att antalet annonser vid tillfället för beslaget. Det uppgick till 64 unika annonser. Om man sedan gör en enkel matematisk applikation så ser man ju här 3500 kronor multiplicerat med 64. Det blir alltså 224 000 kronor i veckan. Multiplicerar man det beloppet med 52 det vill säga antal veckor per år så är alltså intäkten 11,6 miljoner kronor. Då är Parkway inte någon ideell verksamhet. Utan det är, det är en ren affärsverksamhet. Fyra gå Gånger. Gång. Gång. 728 mm. 000. Och det är till och med gigantiskt mycket. Så mycket fick Om man räknar rätt med antalet annonsplatser, det är fyra istället för 64, så blir man en mycket mer än en rimlig siffra. Men han har ju räknat fel på allt möjligt. Ja. <här> fyra annonsplatser menar han så alltså inte 64 ja. <här> annonser, menar. menar han fyra gånger antal sidor? Och så. Ja, ungefär. i det är det fullständigt så glansinnig. Du vet inte hur det står på val, Det är en av ska det. Det en Ska vi gå ha en sån... Alltså vi tänkte ha en <skar> Nej, nej, nej. nej, nej. Nu, när de kallar oss för organiserade hela tiden. Jag förstår inte hur är det är, för det är hur minsta <skrattade> det är. Vi är brottsligt, så är det inte disorganiserad dig menar jag. Eller för alla? Jag tror att det blir fel. Det tror jag att han får ta en bil på monken, Han äger ju sin uppforset sin bil. Nu går jag? Hej Vill du ha lite det, det är den enda jag på av mig någonsin. Jag är Jag är snäll. Jag har kvar min själ också. Mm. Ah, nu kommer vi. Ska vi dra nu? Nu drar vi. Okej, okay, pass in! Let's go! Ja, men alltså då ska vi räkna, räkna ut hur mycket pengar vi har tjänat. Då börjar, börjar vi med en exponentialfunktion. Men du kan lägga till en gång i runt 64. Ja, och för <laughs> en så väljer vi ett slumptal mellan 100 och 52 000. Kodar du på svenska. Sen tar man kvadratroten ur det och så ser man hur mycket man färg kostar. Svaret. Gör det matematiskt korrekt nu också. Nej, det är inte <här> Jag Nej, han <fanto> inte det ner uppe. Okej, slå fram för att kolla så det här. Okej, okay. jag får lite skedd. Det sitter liksom i muskelminne. Jag kan skriva talet, men inte skriva från hand. Jag måste liksom emulera ett tangentbord. Så var ju alla den 17 april klockan 11. Ska du stå och köa utanför domstolen? Nej, mm. det är klockan 11, du blir klockan 17. Tid. Mm. Nej, jag har tänkt samma sak också. Men det gott, så... kan du sätta det här på. Jag... Jag... Jag... Nej, jag så... tänker inte vara med på någon jävla presskonferens. Jag är så jävla läst på allt av presskonferenser och så på kameror. Han är och... så so fucking tired of fucking presskonferenser <laughs> och fucking cameras. och fucking bullshit. Jag satt det då. Det sista gången. Oh, Nej. Okay, hey everybody, um, I'm here and together with me I have some of the guys from the Pirate Bay. Take your time, ask some questions to the guys. Let's see what they have to say. I didn't know we were that boring. <laughs> you are that boring because you're not part of this, because yeah. you don't want to be here. Film way. film him. <laughs> nope. nope. I'm not. I'm not. Slutligen avgörs om männen bakom fildelningssajten The Pirate Bay är skyldiga till upphovsrättsbrott eller inte. På svt.se får ni följa i direktsändning när domen meddelas klockan 11. på Nej, men... Ja, men, men som sagt, man tog ordet för mig. Jag inte på mig själv. vad gott. Hej. Pappa, är. domen kommit till Parrot Bay-målet och vi är på plats klockan i Det blir alltså fängelse i ett år för alla de fyra åtalade. Brottet heter läser jag här medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Men alltså, fällande dom, fängelse i ett år är påföljden för alla de fyra åtalade. Ja, detta måste ju vara ett skämt nästan. Vi är på Stockholms Tingsrätt för några minuter sedan. Ja, men mamma, man talar om med ro, Det är ju inte samma där ute i det är det är det. Ut. Det målet. Det fem år de för att Nej, men jag ta talar ta ta om tal om är, är bara ett. Detta det. det är en Och här finns istället för Tingsrätten. Har de åternat samarbetat och fungerat som ett team för driften av vidareutvecklingen av sajten? De har haft kännedom om att upphöra har skett Och därmed så anser att det har skottligen främjat andra som har skett en kris. Men ni måste vara passformade. Det är ju inte till brott. Jag har tingsättet här idag klockan 11 med att de i det så kallade Pirate Bay-målet och i målet uppskattat skadersättningarna till sammanlagt drygt 30 miljoner kronor för Det är ett bra jobb i håller I'll come back to you. Just... Good, ah. hello. Hello, Thomas. Fantastic. Okay, no, but I don't have the time right now, so I have to decline. No, actually, I'm the only one in Sweden. The other ones are out in the desert or in the jungle somewhere right now. No, they're not inte send us to jail whatsoever. Actually, the way it works in Sweden is that actually uh, they can't um, do anything about the, the case before we we can't appeal anymore. <laughs> yeah. Vad ska vi kalla det? Lol. Lol. det du Ser man det som en film så är det här ungefär när hjältarna har precis ...fått den första stora motgången. Alltså, som han mm. blir lite mobbad och sen blir han spö. Och vi är ungefär vid det stadiet att okay. vi har fått lite spö nu. Men sen så vet man ju, det är ju Hollywood, tack Hollywood! Uh, ni har ju lärt oss att i slutändan så vinner ju de bra liksom. in total, um, they won around 100 million, right? Swedish crowns, and yeah. now they got... 30. 30. Yeah, but it's like, they could got gotten 1 billion. It, it's, it doesn't matter because, you know... It, We can't pay, and we wouldn't pay. Alltså det är en dom som gör mig hemskt upprörd ända in i Ryggmärgen. Det finns inte en chans i Capernaum att det här kommer att stå sig i hög instans. Jag kommer att gå över ån, över bäcken, över floden, över Atlanten om det behövs för en upprättelse. Det här köper jag inte. Det betyder väldigt, väldigt mycket att vi har gjort den här markeringen nu. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi, vi återupprättar förtroendet för Sverige som en rättsstat. Domaren i Pirate Bay-målet anklagas för förgäv och idag ställs krav på att hela rättegången ska tas om. Ja, när jag fick den här kunskapen i, i faktiskt igår kväll och som se, sedan eh, exploderade under dagen att eh, rättens ordförande i Pirate Bay sitter med i föreningar som är, är engagerade i upphovsrättsfrågor samma föreningar som ombud för målsägande bolagen. Det är klart att jag reagerar med häpnad visst förskräckelse också kan jag säga. Varför berättar du inte det här för rätten? Ja, det kan man fråga sig. Jag gjorde inte det. Jo, det förstår jag exakt hur de har tänkt och jag tror att det är så att han har tänkt mina kompisar blir jätteglada på mig om jag dömer idéas deras det. Det är ju skatträtande. Jag trodde inte det var så inne i svensk rätt. Gjorde du rätt bedöm? Ja, det får andra uttala och bedöma så Ja, det är Thomas då, domaren, som är då eh, domaren då i, i tingsrätt. Han är ju då medlem i den här svenska föreningen för upphovsrätt, då som är, det är ju den som är själva grejen. Då. Eh, han sitter ju då också i styrelsen för Svenska föreningen för industriell rätt. De här två föreningarna har en tidning tillsammans, eh, NIR, samt att alla de här advokaterna som biträder då åtalet, Peter Danowski, Henrik Pontén och Monique Wadstedt också samtliga medlemmar i den här föreningen. Så här ser han ju väldigt insyltad i de här människornas sfär. Om man ser det så här rent grafiskt då blir det väldigt tydligt. Jag kan inte bedöma om han var djävig eller inte, men bara det faktum att han undanhöll den här informationen, att han inte la fram det, la det på bordet, gör att han var ju olämplig som, som domare för det här målet och att man också kan ifrågasätta resultatet eftersom det kan uppfattas som att han är jävig. My like pirate right. Yeah, you have a parasite. Yeah, <laughs> <laughs> <coughs> yes and uh recreation of the village we have to pay for the engagement. Um, how much would you like to like for for the engagement? Uh um uh, uh, two two hundred thousand baht or how much? Yeah, two hundred thousand ba If uh, you should give her uh You have to pay penalty two time. That's mean forty thousand butt. Okay, okay. You Just yeah. now uh write out your name and sign it. Det är som vanligt när det gäller Pirate Bay. Det är kaos och det är sulspel. I måndags så kom det ett beslut från Stockholms tingsrätt, avdelning 5- –där Thomas Nordström är chef. Och beslutet var att Black Internet AB, som var Pirates- ISPs ISP inte längre får vara det. Och om de skulle ge access till Pirate så ska de betala en halv miljon kronor om dagen i vita uh, Och uh, då blev det rabalder. så De försöker finta juridiskt och vi försöker finta på ett bra sätt tekniskt. Liksom. Så det, det är hela tiden en, sån, vad ska man säga, en, tak, en taktisk spel med olika, olika valterna. Så vi vi märkte att out pipe nere. Då letar vi runt. Vi har ju alltid backup liksom. Och så kommer jag på att Piratpartiet har ju registrerat sig som en ISP. Piratpartiet jobbar för förändrad syn på uppgåsrätt. Ett öppet internet och fri till kultur. Då kom jag på att om vi skulle ligga hos Piratpartiet så betyder det också att om man deras internetleverantörer sin tur väljer att klippa deras kablar så klipper de bort hela Piratpartiet. Och då klipper man ju bort ett politiskt parti som är representerade för Sverige i EU. Och liksom det är politisk censur på allra högsta nivå. Om man är hos Piratpartiet som kund eller vad ska säga, så är man på ett sätt politiskt skyddad. Man får en diplomatisk immunitet om man säger så. Efter dagar av spekulationer så kan rapport nu avslöja att Piratpartiet tar över ansvaret för säkerhet och drift av sajten Wikileaks dataservrar. Wikileaks kopierade ju, eller om Piratpartiet kopierade, man återupprepade det som man har gjort med Pipe, att man helt enkelt lät Wikileaks vara skyddade av ett politiskt parti genom att ha samma internetuppkoppling som dem. Alla läckor som finns på Wikileaks har de även släppt via Pipe därför att det är ingen censur där. Och Gottfried är ju han är ju bra på teknik och kryptering och allt sånt. Så han har hjälpt till med olika viktiga projekt som bland annat de collateral äh, Trump filmen som gjorde WikiLeaks superkända över hela världen. Claire, oh yeah, So Julian has a lot of respect for Gottfried. Yeah, I, so, I remember when <clears throat> Gottfried said, there's a new customer, Wikileaks, and they need some help, because they're like under more attack than ever. Well, the first time I really got in contact was when we had to pay a bill, which I still remember oh, because yeah. no one, and that was a constant problem we had, no one remembered the stupid customer number, and no one wanted to say anything on the phone and stuff. So I remember in 2008, I flew to Sweden, To pay the bill in cash. Oh, okay. Because so, Gottfried always said he didn't want to have money from WikiLeaks. Oh, but we paid. I, I mean, I flew there and I paid for one year and I paid for a bit in in advance. Okay. So, well, Julian was with me. He was he he flew in as well, and then we arranged this meeting with Gottfried, um to hand over the money. And this was <laughs> one of the weirdest weirdest incidents in my life. He came to the hotel, and he had someone waiting outside in a car and they had some kind of agreement that Gottfried would always be near a door, uh, near a window. And he, so he stood there in this lobby with his long hair and, and he looked completely... Strange. Strange, and he behaved really strange, yeah. And then, and then every half a minute he turned around to see if the car was, the guy in the car was still there. And, and Julian and I, we were standing there, and we basically we thought we would just, I don't know, get, get, go hang out or something yeah, like yeah. this. So we asked him if he wants to come up to the to the room where it's a bit better than standing in the hotel lobby, and he was all like, No, no, no, I can't, I, I can't leave. You're turning turning around all the time. <laughs> oh, that was strange. Never heard that before. And then handing over some cash, and the and the guy left and jumped in the car, and they drove off, and we felt like, hmm, Okay, well, that was that was meeting PRQ for us. Ganz herzlich willkommen, Peter Sunde. Peter, first question. Are you a killer that ruined the whole industry? Well I would love to take credit for it but I can't. Sorry. They did it themselves. <laughs> um, there is a law case now with you. Um, Just one? Yeah well I don't know how many but some discussions yeah. going around. You had a new idea, flatter. Yes. Let's go to this Well, it arrived from, from the discussions we had with the Pirate Bay that uh, we were kind of two sides. One side said there is you know, uh, there is not a real problem with uh, people downloading, and the other side said, well, we're not making money from the Internet, so we're not going to survive, and that's a problem. Mm -hmm. And there was nothing really happening. Can you, in short terms, explain as flatly how it functions? Um, well, so essentially, you as a user sign up, and uh, you put money into an account, mm -hmm. and you decide how much money you want to spend per month. And then you find buttons on the internet called Small Flatter Buttons. And they look like the Facebook like button. And if you click it, uh, we remember that until the end of the month. And then in the end of the month, we see how many clicks you did, and we share your money equally amongst all of them. Where is the money going to? Uh, well, it's going to the creators. Uh -huh. um, uh, so uh, that's kind of the whole concept. Vi startade rättegången i Svea mot männen bakom fildelningssajten The Pirate Bay. Har vi förhälsar idag i en rad. Tjärnare! Fan, har du inte gäng här? Jag har inte slagit till med full Helt jävla svettig. Hyra bil skulle passa två sju veckor. veckan. Jasså? köper för fyra, så har jag den i sex veckor. Nej, den är inte av jag är till och med skattad om du siktar på 5 december. Där har jag 50 minuters kronor. Trafikförsäkringsföreningen är lite trafikförsäkringsförening, parkeringsböter. Det stör mig inte så jävla mycket. <laughs> oj, oj, oj. Då, Då ska vi till Sveahavret. Okay. Kommer Gottfried? Mycket är... tveksamt. Tveksamt. <laughs> tveksamt. Om inte han teleporterar sig. Okej. Okay. Han skrev att vi att han låg på ett sjukhus med parasitinfektion i Kambodja. Ja, det är nog högst otroligt att han skulle komma. Har ni några andra pågående rättegångar? Ja, det är ju ett sista av de Just det, de pågår. bara Men hur många är det egentligen? En i Italien, en i Holland som inte vi kallar i. Det finns det i Norge, som inte vi kallar i. Eh, Irrvait, Irland, mer. Vad är det viktigaste i det här målet som du och Jag tror att det är väldigt viktigt att man tar en mer syn på hur samhället ser ut och hur samhället borde se ut och inte bara döma ut efter bara stora företag. Skulle känna mer. Hur känns det att sitta här nu några åtta dagar framför dig. Det är tråkigt att man bara ska kolla på video. Ja. Det är väl det som är jobbast. För just det, du ville föra egen talen, men mm. fick inte bebygen. Vad säger om det? Alltså jag tycker att det nya rättegångssystemet är väldigt dåligt på grund av att man inte får för in nytt material. Ja. För då är det är nästan som att man inte behöver åka hit. Då kunde man bara ta lite grann material och besluta att om han på det. Mm. Du tänkte vad kul att du kom. <laughs> ja, det är det Nej då. är jätte jätte jättesjuk men, men så tar du mig här. Nej, jag, <laughs> <Sjur>. jag är inte med mig han Är också sjuk? Ja. Har du då? Försörjning över långt man har kämpat hela den vi... vi... jag fick det <hans> som jag precis, precis Okej. Okay. <hans> På mm. uh, Lisa, Lisa, jag det. Han, han, du, han är i Han ju ganska sjuk, sjuk. jag mycket sjuk. Han har ju haft ganska mycket problem här. också. Ja. Ja. Ja. när man tittar på en så har man inte riktigt om hälsa. Det <laughs> är no. det första man tänker på. Det då? Vi har webbsajten. I... Uh, okay. Vi talar. Ja. Internet. Man kan jobba med vad som helst bakom på internetaccess. Inte ja. Åklagaren kan Rosvall anklagar om åtalade för lagtrots eftersom de fortsatt att driva sajten även efter tingsrättens fällande dom. och Han vill att den domen på ett års fängelse för alla fyra ska stå fast. Tunnelburken i pionen hos Pionen Pionern är ett eh, skrytbyggde i maxstil. stil Tunnelburken är ingången från internet till Pirate Bay. Sen sker allting bakom någonstans. På de riktiga servrarna. Som är gömda. Nu är vi på väg till det riktiga berget. Som upp. Jag tror inte att det var jag har aldrig trott heller att den skulle liksom överleva. Kan man bokar inte ha. men då vi får inte skriva på dem, men det är en del Hur går det upp? Det går ihop. Jag mm -hmm. Ja jag Painted dig att skriva på så det, är ändå... Nej, det kan du verkligen inte. Nej det kan. Kan vi laga och se hur det blir. Ja, men är du? Det är din hosman. Kan jag se din information också? Kan jag få din, där, där vill Jag vill gärna se din sista fyra också. Ja, jag får det. Är för. Mm. Sen ja. borde sluta röka. Det är inte väldigt bra för hälsan. Nej, det känns. Det känns väldigt mycket. Ja, men det är stressmoment. Vad sa du? Det är stressmoment för mig också. Det är det. Det känns lite taskigt att göra så här. Ja. Om får bra Nej. Vad gör du då? Jag har ett jobb. Har du barn? Ja. Då förstår jag det. Men du kan skaffa något bättre jobb. Ja, jag funderar på det. Men vad är det för Danowski? Det står inte där Danowski där. Nej, men du har man fick med. Jag vet inte. Jag har inte läst vad det handlar om. Det Så vet du vet jag. inte vart det kommer? ifrån. Jag håller med. Jaja. Mm -hmm. Ja. ja. ja. Trycka till. Det är ett kul jobb man. Tycker du? Det, gör inte jag. det är ungefär som Lapplis. Nej. Men såg du debatten i tv-morse. En ung tjej hon sa, sa det väldigt bra. och sa att det handlar inte om att unga människor vill gå brott. De, de har bara ett annat konsumtionsmönster. De vill helt enkelt bara konsumera film och, och skiva på det sättet. Mm. Och då är det hemskt att jaga. Då måste marknaden anpassas sig istället. Mm. Jag bor i Bangkok och i Laos, jag har en lägre som mm. i Livet, mm. livet, mm. repetar ju den internet. Kan okay, jag so, yeah. <laughs> uh, Det är en, antagligen en väldigt radikal stortpunkt för den här kretsen. <laughs> Efter att kalla kriget tog slut så var man tvungen att uppfinna fiender som inte ens liksom, går att döda. Terror, piratkopiering och droger. droger. Vi kan konstatera att PK har haft kunder som vissa har velat koppla både till terror, piratkopiering och droger. Det går inte för förneka riktigt. Och jag skulle gissa alla tre samtidigt för en enda igen kund. För det är en bra try Han är pirat, han är knäckare. Och, alltså, när man pratar med dem så blir man ju lite rädd när man ser på. honom. Ja, han är han är taliban kan man ju säga. Ja. Jag kom tillbaka till Sverige från Kambodja. Jag har varit där i en månad ungefär. För att jag kände orolig för country och hur han mådde. Jag vill inte gå in för mycket på... Men bruket har inte varit konstant. Alltså, det har varit då och då. Kanske när någonting behöver verkligen göras klart- så har det varit att han fått press av sitt jobb. Liksom så här, att Nu måste det här bli klart. och Då har han dragit i sig en massa knark, liksom. och Jag klarade dels inte att se det. Liksom, för att Jag har sett kompisar gå ner sig tidigare i droger. Och... Ska man säga. Det, det är hårt, liksom. det, det är ingenting man vill se en vän göra, man vill se en vän och bra och, och komma framåt i livet. Om man är på riktigt, har tagit en öl eller två, då blir han den jobbigaste människan på jorden. Och problemet är att han tar en eller två öl, åtminstone varje år. Det är som, det är som, det är som, det är som, det är som, co är han var innan en right -wing extremist Han trodde mycket kräp. Men i slutet... Han sig med en judisk kvinna. Han har fyra barn. Att kalla honom en right extremist var kanske 10-20 år sedan. Det var korrekt. Men nu... Jag skulle inte säga det. Om Carl Lundström är främlingsfientlig, så jag har fan också främlingsfientlig. Alla gånger jag har fått stryk, alla gånger jag blivit rånad. Då har de varit invandrare i Sverige. Och med invandrare menar jag inte typ så här sjunde-generationens finne. Det menar jag törkblattna jävlar. Nej, vad ska man säga? Han är dum i huvudet när det gäller, gäller sådana saker. Han, han har aldrig tänkt själv, utan han har liksom bara gått på- vad hans föräldrar har sagt och gjort så här. Han är alkoholiserad av sist crack. Men jag ska med ändå. And you know what? All the emails in the Pirate Bay trial comes from Anakata. No, no, no. Anakata, the security guy. No, no, no. Anakata, they don't know how to fucking encrypt this computer. Even I and Peter, we encrypted our emails, but Godfrey didn't. Godfrey is the stupidest person in the entire history of IT. And yeah, the Pirate Bay is really tight. Det är inte för det är Det så inte Det finns inte att ramla ja. Det är det Men du kan bara kasta. Men du delgivningslagen så är det ju delgivad ändå. Så då ni kan ni testa på YouTube. Men, jag kan, jag måste Men du kan testa dem. Nej, du får göra det. Nej, det kan jag jo. inte göra. Du kan inte att ta dem. Ja, du Enligt fel i så är, det, en liten, en liten. Det, är det. det är du som släpper dem där. Många miljoner alltså. Mm -hmm. Miljarder? Ja, minst. Vi kan ju inte vara sämre än dem med fantasisumor. Fram på lördag morgon till Sverige. Och sen så har jag, hjälper jag till med det nya Leaks-projektet Söder Söderhallen. Alla har ju lämnat Wikileaks förutom Julian och kanske förutom Anna Anacata för att han, han är ju för kär i Julian liksom. Mm. Fan, blinka om man, you god damn it. Vet folk om vad som händer för dig då? Nej. Vet folk om vad som hände för dig då? Nej. Inte ens din fru. Jo. Jag vet inte. Så för Fredrik är det lätt, alltså. jag i alla fall. Det var skitliga att åka hem för och Skit i, jag har inga plån när man hem. Jag vet inte, alltså jag har ingen aning. Jag vacklar äh, lite fram och tillbaka, men jag har inte med på bilden. Mm. Jag kan inte ta ett fängelse. Men alltså, varför göra om jag inte behöver höger? Det, det finns verkligen ingen anledning för mig det. Nej. Tittar jag dem kring, varför skulle jag inte stanna här i fem år? Mm. Man kan ju inte sitta i för något man inte gjort. Det är fan... Man måste vara i politisk exil, det är ju det det handlar om. Jag vill inte bli martyr. Jag tror inte jag blir fält heller Men... Försett, äh, ja. Men... Ska du supa för Av glädje eller av sorg? Eh... Uh, kan, kan jag säga till dig en tolv minuter? Nej, internet synker är just upp. Jag tror det är ett omen. Sluta lagga. Frias gunna till per dag skulle det vara en seger för friheten på internet. Kolla vilken nödvändig information jag har. Kira, det gott för Nils Watson var illändade sjukintyg ja. som det stod i tidningen. Gott för att han var sjuk. Sänktes beträffande med skadestånden höjs. Domstol. Domstol. Ah. Vi dömdes allihopa. Va? Vi dömdes allihopa. Domstol.se. Spam. Ja. Ah. Kopiar länken. Nämen, kopiar länken under. Ja, ah. den. Vi träffar någon tre i ett anser HV att det är bevisat att de är i verksamhet på olika sätt och vi varierna i gran. Frek nej, domstol 10 månader, Peter Sunde till 8 månader, Karl Lundström till 4 månader. Från 32 miljoner till gott, 46. Han är han inte med? Ja, det. Mm. Från 32 miljoner till 46 miljoner. Ja, ja, men det är ju bara... alltså. Ja, då mm. slår vi. Jag ju tio så. Alltså. Jag ringer min mamma. Nej, hey, jag tänkte bara ringa och se att ni gav fängsel fortsatt, men ni sänkte fängelsen. Ja, men vi ska lova klagelse med 8 månader den på ett år. Men jag vill bara ringa och sida, jag är 20 rolig om något sånt, så talar tala med honom. Det är 59 sidor jag måste läsa, och jag inte läsa in ord. Okej, hej då. Jag har det. är det. du. där windows bias. Nu är det under gränsen. Nu är det fem år preskription. De kan inte utfärda internationella internets Jag kan sitta här och runka i fem år. And I will. du runka i fem år? på en gång. I, I etapper? Det här gör ju att internet på ett sätt blir olagligt. Man, man lägger in en, en stämpel på att internet övergås till brott. Och vi är inte ens på BVC eller CNN. Det irriterar mig. Come on, god Nej, vi får helt enkelt eh, leva med att vi är oviktiga nu för tiden. The bay. Där får vi vinna ett igen right now in the European Parliament. Thank you very much for having me here. I think it's very brave to invite uh, to invite me here, because I've been a pain in the ass for the copyright industry for quite a long time. I am one of the spokespersons for the Pirate Bay. Uh, the Pirate Bay is the largest peer-to-peer -peer sh uh, file sharing system in the world. It's 10 uh, times larger than Napster was at its peak, and it's still growing.